I, pozdrav svima ljudi, danas igramo Minecraft, i krenili smo na grad farmu, u proštoj epizodi nismo je završili. I, I, ajmo da počnemo, ajmo vama da smo osidova. O, o, alo, koji si ti? Alo, alo, alo. Alo, malo, Alô Alo, koji ti je? Jel? Jebo, Yo. jebit sam joj! Alo, gospodine, zašto ste nepredstoveni? Malo malo vas da budete predstoveni. Ja sam bio u lobiju, ja sam bio u lobiju prije par godina, sad sam došao u survival svijet. A. Bio sam u lobiju, čekao sam da me rođu u gori. Neobrodtija više. Aha, dobro. Ajde, ošte neva suda sijim? Ošte neva suda sijim? Ošte neva suda sijim? Iz Amerikije. Ošte neva suda sijim? Aj, aj, aj, aj, aj, aj prate me. Evo vam je moja kutce zvana špitkila. Vrst, vrst, Evo, mi dore moj A sprati, moja djete spava i jode, jode... Samo o šunšu uh, pute, jo? Mati, to je zbog stakla, pa... Pa nemoš uvijek bit, znam. Oh, Pup, kako se... So. Uh, Jaaa! Ja. U ja se spucu u jaja. Ja, e u se se odrebu u jaja, dore. Ne pitajte. Uh, kako vam mogu pomoći? Pom pom pom uh. Uh, um, pa ja sam kada tražio kontaž na Kini ku no neki novi protodle ku kontaž. Aha, jer sam imao pobjeg iz Amerike. To je da sam iz Amerike, na, na moje, hrvatski, i znam hrvatski, srpski i bosanski jezik jer sam ja tamo u školu studirao, uh, no, I posle sam završio sa vojnim jedinima. Aha, dobro. Ganja... Ganja ono nekako probiti kuli Spider-man. Morat sam da liješiti. I vidite napolje je mraž. Želite li prespavati kod mene ili... Morat, ako e... morat, morat. Ajde. O, oh, glopak sam se skupio! Ajde, najednako noć. A nije to bitno? Idem <tip> ti mučica. JUTRO! D dobro jutro. Ajmo, jedan novi dan, ova sam pevno, ova se lijepo osviješ, ova je rahatluka, ajmo. Tako se ovo to ovo no, no, je život, nova tehnologija, ovo nova tehnologija. Lidi, vi imate i neki podrom ovde dobro, a koliki vam je ovaj podrom? Uh, pa nije to podrom, to je, to je špiljara. Gdje mam rude i tako to što zakupo. Ja imam četiri ja. Imam četiri ja. A, a imate idol još dvojeto i šestero? Okay, Stavim to mi ješto. Aha. Aha, dobro. Ajmo, ajmo sada. Ajde, sad čekajte, gospodine. Šta ćemo sada? Stav... Imam, imam nešto da vam dam. <clears throat> što je pre... Preveličanstveno za vas i za mene. Hvala mi je strašno, ovako je šunit, da gude Evo vam. E, hvala, hvala, da, ja on nikad ne Evo. Evo. Trvali bi nać, nać, Trvali da ukrademo robovi, da rade, da... Evo vam, gospodine, ovdje pravite svoju kućicu. Evo, evo, evo, evo, evo, evo, evo, evo, evo, evo, Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. aj sledeća epizoda je valjda. Nećemo sada uh, na, treba taj, daćemo pratiti to. <clears throat> uh, ajmo sad uh, da završimo epizodu. Uh, Od. Upoznali smo se kad ja, da, ja, uh, nisam vas pitao kako se zovete. Kako se zovete? Ah. Uh, Ma, čudno ime kad se o. Ne um, znam kako se zove. Ja ja sam ja sam ja sam Mil ja evo vam ruka. Evo Aleksandar uh, veliki drugi. Ja, ja, e, ja uh, uh, Aleksandar veliki drugi. Aha, dobro. Ruka vas može. E ajmo sabrati epizodu. Ajde sante podad bene Aleksandra. I to ljudi od ovoga videa. I vidimo se u sljedeći.